أكبرت بدر البدو هيا وحي شوفها هند مذهب الحضور هند فرق صوفها الله الله الله أكبرت بدر البدو هيا وحي شوفها هند مذهب الحضور هند فرق صوفها الله الله الله الله في فرح السر هم عزف بتفوها الفرح وجمال شعو والسعد بشوفها رش رش رش رش والقاها عطور واكتبوا بحروفها وجيبوا انواع الزهور كل شي لا يطوفها يطوفها يطوفها, يطوفها بنت رجل ومخابر من الاحداد سيوفها ابوها عبد العزيز من النمور شمس الراح كسوفها يكسوفها ابو محمد من صقور طيبة باخلاقها وصفها هو ام محمد بنت وافنا الشبوط طيبة باخلاقها وصفها عائله السيارة حافل بامجادها ومعروفها عائلة السياري تاريخ معمور، حافل بامجادها ومعروفها اقبلت اقبلت بدر البدور حيها وحي شوفها هند مذهل الحضور هند فرق وصوفها الله الله الله الله في فرحة بالسرور ونعزف بكفوفها والسعد بشوفها رش رش رش رش والقها عطر واكتبوا بحروفها وجيبوا انواع الزهور كل شيء لا يطوفها, يطوفها يطوفها يطوفها بنت رجل ومخابر من الاحداث سيوفها ابوها عبد العزيز من النمور شمس راح كسوفها كسوفها ابو محمد من صقور مكرمين ضيوفها وام محمد بنت واف طيبة بخلاقها وصفها وام محمد بنت توافينا الشبر طيبة بخلاقها وصفها عائلة السياري تاريخ معمر حافل بمجادها ومعروفها عائلة السياري تاريخ معمر حافل بمجادها ومعروفها أقبلت أقبلت بادره المحط حياها وحي شوفها في فرح بسرور و نعذف بدفوفها الفرح وجمع الشعور و بشوفها في فرح بسرور و نعذف بدفوفها الفرح وجمع الشعور و بشوفها في فرحة بسرور نوال الصفر صفر تسعه سته سته خمسه صفر خمسه خمسه